مع الاتحاد. كريستيانو محاولة مرور. رونالدو تسديد الكرة. لكن يا خطيره خطير الكرة من جانب في مديرو. وعدد على يمين حارس المرمى. اخطر محاولة نصروية. واول بداية في هذه الامسية الكروية. من جانب كريستيانو رونالدو يحاول مرور. يحيى بتسديدة لكن بعيد الكرة وإلى ضربة مرمى. قاعدة رمية جانبية رمية جانبية قائد الفريق كريستيانو رونالدو الفارو بدرال يملك امكانيات كبيرة جدا نجم إلى كونان كونان يحاول يمر كونان أمام تغطية و 37 نقطة للنصر طويله كرة محاولة باتجاه غريب يصد كرة غريب مر غريب أصاب وكبيرة وأنها بشكل جميل الله حققها غريب يا عيني غريب النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تبريره في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل ولا أروع بجانب عبد الرحمن غريب يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لاعب في ملعب مرسول مارك وبعد تمريره من جانب سامي النجعي ضرب دفاع التعاون مر بروعه عبد الرحمن بحافظ التمرير تأخره وبعد ذلك لازال يحافظ على كورته مازال تسديده وكره مرت بمحاذاه القائم حلوه اللقطه الماضيه جميل الي مصعته الحسن بعد تسديده من خارج المنطقه ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكره الاخيره النصراويه الخطوره على المرمى في الدقائق الماضيه كانت النصراويه ثنا مع كره عرضيه خطيره يحاول يمر امام تغطيه تبقى لمصعته كونان محاوله نصراويه بكره عرض مصعته التعاون باماميه الى توم خطيره جدا وكره داخل منطقه الجزاء خروج كان خاطئ من جانب نواف العقيد عرضيه اخرى خطيره وكونان يبعدها في اللحظة الأخيرة حلوه اللقطة الأخيرة خطيرة جدا لمصعة التعاون على مرتين من أولى تاري نواف العقيدي بكرة نحو القائم الأول خطيرة إلى تاون داخل منطقة في اللقطة الماضية